السلام عليكم آه رحمة الله الموضوع آه آه الموضوع ديال اليوم آه موضوع ديال الوضع العام في في, في, في, في البلاد آه اليوم اليوم 8 مارس الناس محتفلين ب 8 مارس واليوم العالمي للنساء وكذا واليوم العالمي للمراه وتحيه المهم المراه العالمية والمراه المغربيه أه ولكن مع الاسف ان الاحتفال هذا العام أه يشوبه هذه المشكلة ديال الحرب الحرب ديال روسيا واوكرانيا أه اللي عندها تداعيات خطيره جدا على الاقتصاد ديال المغرب لأنه اليوم اليوم راه البترول وصل واصل قريب ل 140 دولار و وغادي يوصل 150 دولار لبرميل. والتوقعات بعض المحللين انه سيصل 300 دولار لبرميل. وتصور انه البترول يوصل 100 300 دولار لبرميل. أو على الاقل او في احسن التوقعات الى وصل حتى 150 دولار. في ظل هذا السياق الدولي وفي ظل الوضع لها العام ديال المغرب. اللي كيعرف كي أه واحد اولا غياب الدعم ديال هادشي ديال المحروقات لانه حيدو الدعم للمحروقات من 2015 شي قلناو عاود في الفيديوات السابقه يعني انه حاليا حاليا مع راه راه الا كان البترول 150 دولار للبرميل المغرب ديجا عنده واحد العقود اللي هي اجله غادي تسالي وبالتالي غادي اضطر انه يشري البترول استورد الاستيراد ديال البترول ب 150 دولار بالثمن ديال السوق حاليا الى ما وصل ل 300 دولار 2008 واحد الفتره محدوده في 2008 كان البترول وصل رقم قياسي عالمي 147 دولار ولكن كانت واحد الفتره محدوده في الزمن يعني ما ما, ما طولتش ولكن هنا مع هذه الحرب الروسيه ديال ديال الروسيه الاوكرانيه اللي هي اصلا قد حرب روسيا ايرانيه وإن أوكرانية وانما حرب عالميه ولو انه ما تستعملش فيها يعني الاسلحه لأ لأ يعني فقط ما بين روسيا واوكرانيا ولكن هناك الان حرب اقتصاديه خطيره جدا على روسيا وامريكا دابا واوروبا وامريكا دارت الحظر على الاستيراد ديال الغاز ديال الغاز والبترول ديال روسيا بمعنى انه امريكا واوروبا داكشي اللي كتستورد من من روسيا غادي تعوض غادي غادي يخص غادي غادي يكون نقص عندها وبالتالي غادي يكون طلب كبير على البترول والغاز في العالم ونفسه وطبعا الحاله غادي يكون اه ارتفاع مهوي مهوي للاسعار واوروبا حتى هي نحو انه تمنع الاستيراد ديال الغاز والبترول ديال روسيا علما انه اوروبا 40% من حاجيات ديالها من الغاز كتجيبو من روسيا تصور انه 40% إلى وقفت لاستيراد ديال الغاز من روسيا فين غاتجيبها يعني غادي يكون ضغط كبير على الطلب مع الاسف غادي يكون هذا الشيء في صالح الدول اللي عندها البترول والغاز يعني غادي يكون مداخيل كبيره في الخزينه ديال ديال ديال الدول وبقى الحال العمله الصعبه ولكن المغرب المغرب المغرب المغرب والمغاربه يعني لان خصنا نهضروا على المغاربه المغرب كتسميه للدوله ولكن المغرب راه فيه المغاربه فيه الشعب فيه الفقراء فيه الدراوش فيه المساكن فيه الطبقه المتوسطه فيه الموظفين فيه الكادحين فيه المقهورين اللي ديجا هما حاليا مقهورين بارتفاع المهول الاسعار مع انه دابا في البومبه راه ممكن مع 150 دولار مليك إلا سالينا العقود الآجله اللي كنا درناها ب 70 دولار ولا, ولا ولا ولا شحال في هذه الفتره السابقه غادي المغرب اضطر انه يدير استيراد البترول بالعون الصبغه بطبيعه الحال بالدولار 150 دولار حاليا كنهضروا دابا حاليا راه غاديه غاديه الامور يعني 140 دولار راها وصلت غاديه الآن 150 دولار وغتفوت 150 دولار إلى إلا مكينش حل لهذه الأزمه اللي مع مع هذه الحرب اللي هي بين روسيا واوكرانيا وبالتحالف الاوروبي وحلف الناتو امريكا إذن غادي اشنو غادي يوقع غتوصل غادي يوصل في البومبة 15 المازوت يقدر يوصل 15 16 17, 17 17 درهم واللسونس ممكن يفوت 20 درهم وتصوروا هذه الكارثه هذه الكارثه اللي غتوقع المغرب والمغرب يعني ديجا حنا الاسعار مرتفعين راه المحروقات راه كلشي كيتزاد راه هادشي راه مساله عمليه قلناها قلناها وعاودنا كررناها بانه اذا تزاد المازوط و ليزونس راه كيتزاد كلشي يعني السلع والخدمات وكلشي كيتزاد كلشي كيتزاد ديجا راه حنا هاد العام من هاد هاد, هاد الخمس شهور الاولى من الاخر ديال 2012 و 2021 و ديال 2022 راه كلشي كلشي يتزاد ما ما ماده سواء في المواد الغذائيه سواء في السلع سواء في الخدمات داكشي ديال البني ديال الكتروميناجير كلشي كلشي تزاد و الى 12 درهم دابا هو 12 درهم و 17 درهم و 15 درهم 20 درهم و درهم و لان دابا لانه ما كانش الدعم ما بقاش الدعم الدوله ما كتشدعمش المحروقات يعني غادي تبيع غادي غادي غادي, غادي،, غادي... بس... بس... بس... ديال ح... ديالها لو انه كان باقي ذاك صندوق المقاصه كيدعم المحروقات راه كان ممكن نحافظوا على على السعر ديال 8 درهم 9 درهم وممكن الى كاع كان ممكن انه تكون 10 درهم في هذه الوضعيه اللي اللي حنا فيها الان ماشي في 12 درهم ولكن في غياب الدعم راه تصوروا انه البترول البرميل غيوصل 150 دولار ولا 300 دولار كما تيقولوا التوقعات راه كارثه جدا يعني المغرب والمغاربه تجمعت عليهم هذه الخطره تجمع عليهم الجفاف وتجمع لهم الكارثه ديال الحرب الروسيه اللي تسببت في هذا المشكل ديال البترول والغلاء ديال البترول والمغرب غادي يستنزف الاحتياطات دياله في العمله الصعبه من, من الاستيراد ديال البترول وتصور بانه الاحتياطات ديال العمله الصعبه نمشت ما غاديش يبقى عندنا فين فين فين, فين المواد الغذائيه الحبوب القمح والحبوب والمواد الاخرى اللي كان اللي كان ومن بينها البترول والبترول والغاز يعني غتكون عندنا كارثه كارثه خطيره جدا في الاقتصاد المغربي والخزينه ديال الدوله والميزانيه ديال الدوله ما غتحملش ما غتحملش لانه تور بأنه حاليا الميزانيه ديال الدوله ديال 2021 دارت توقعات بنات التوقعات ديال ديال ثمن البرميل على تقريبا 70 دولار 70 دولار مع ما بين 70 و80 دولار ولبقت بقات الامور على هذا على هذا يعني غادي يديروا ميزانيه يعني يراجعوا الميزانيه ديال 2022 يقدموا مشروع اخر تعديل للميزانيه باش يعاودوا يصلحوا التوقعات سواء القضيه ديال النمو غادي غادي تطيح التوقعات اللي غايبنوا عليها السعر ديال البترول غادي يزيد غادي يزيد يوصلوا يوصلوا 150 دولار يعني الموارد ديال الدوله غتنقص فين غتجي باستمرار الازمه ديال الحرب الروسيه اللي غتفاقم الى بقات هكا غتفاقم وغنوصلوا للكوارث الجفاف ما الجفاف ها الجفاف الفلاحه ما كاينه الموارد المائيه ما كاينه القمح ها اوكرانيا كنسود منها اكبر حصه كبيره من القمح راح حتى هي حبسات داكشي ديال ديال ديال التصدير يعني كارثه اقتصاديه كنشوفوها جايه قريبه جايه قريبه ايه كاين السياق هذا السياق الدولي كاين هذا المشكل ولكن السؤال اللي كيطرح احنا ديما ديما الحكومات ديالنا اللي ذاست فينا, فينا فينا هو هما فينا والتخطيط فينا والتخطيط راه هما كيخططوا لسنه سنة, سنه سنه على سنه ما عندهمش واحد دو تخطيط على 50 عام على 30 عام على او دير غير على 20 عام فين ما بقى داك شديد ديال السياسه ديال التخطيط ما بقاتش لانه كل شيء داز للسوق الاقتصاديه الحره يعني ما بقاش التخطيط الدولة هزة تيديها على الجوانب الاجتماعية على الاسعار على, على... واش هاد الدولة هادي دولة فقيرة ودولة فيها اكبر عدد ممكن اكبر عدد ديال الفقراء و... ونسبة كبيرة ديال الفقراء ودايرين تحرير الاسعار واش حنا ف السويد ف... ف... واش حنا في السويد ولا نيوزيلندا ولا سويسرا راه حنا شعب شعب دولة فقيرة وشعب فقير خص الدوله تراعي، خاص الدوله تبقى حافظه على التدخل في هذا الشيء ديال الجانب الاجتماعي والاسعار وضبط الاسعار، باش انه ما تخليش الشعب وتخليش الفقراء ضحيه للاستغلال لإن... الفاحش ديال اصحاب اللوبيات ديال البترول اللي هما غينتعشوا على الازمه، اخ نوش اخ اللي هو من رئيس الحكومه الشركات دياله غتنتعش دابا كتنتعش لا حاليا كتنتعش لانه الاسعار ديال البترول رصاصه وما غاديش تضرر من حيث الموارد لان داكشي باش الثمن اللي كان في السوق هي باش غاتبيع، وبطبيعه الحال غادي يكون واحد آه غادي يكون واحد الانتعاش على ديال هذه الشركات، وبالتالي الازمه الازمه خطيره جدا والشعب المغربي كتنتظرو ايام او شهور سوداء خطيره جدا الى بقينا على هذا الوضع نسبة يعني غادي تزاد المغرب غادي تزادوا المغاربه فقرا والطبقه المتوسطه ترجع لطبقه فقيره كفقيره جدا وحتى هذوك الطبقه اللي شويه تيقولوا غنيه راه حتى هي ممكن انه تهبط تهبط المستوى العيش ديالها ولو انه ما غاديش يكون بنفس الدرجه ديال الطبقه المتوسطه والفقراء نسبه الفقر غتتسع ممكن يكون الجوع ممكن يكون يعني لان لان لان ما عندناش حنا امكانيات اننا نستورد نفس الامكانيات لأداء الكميات ديال الطاقة بنفس بالموارد اللي عندنا المالية قليلة. ولكن ولكن ملي ملي كيكون كي هذه المشكل كتزاد كما تيقولوا كما قالوا مجموعة من الإخوان أنه المغاربة كيحسوا بالزيادة, دي بالزيادة ديال أسعار المحروقات وما كيحسوش بالزيادة ديال أسعار الفوسفاط. فينا هو الفوسفاط المغربي؟ فينا هو الفوسفاط المغربي؟ في 2021 تضربلات المداخل تضربلات المداخل ديال الفوسفاط. هذه احصائيات رسميه من بلاد داكشي حنا اللي ما كنعرفوش 2020 كانت 52 مليار دولار مليار ملي ملي درهم 2020 2021 وصلت ل 83 مليار درهم وفي الشهر الاول من من من من, من, من, من 2022 الارقام في الارقام على في, في, في في في تصاعد لانه كاين اضطراب عاوتاني العالمي كان يعني طلب العالمي على الفوسفاط. علاش حتى احنا كنتحكموا في هذه الفوسفاط اللي احنا من بين الاوائل ديال المنتجين والمصدرين، علاش ما نتحكموا فيه؟ ونفرضوا الاسعار ديالنا حتى احنا، على الاقل انه نغطيوا هذا المشكل ديال الازمه اللي كاينه في النفط وتكون عندنا وندخلوا العمله الصعبه، ندخلوا العمله الصعبه من بيع ديال ديال الفوسفاط، بطبيعه الحال من العمله الصعبه من من بيع الاستيراد التصدير لان غادي تكون غادي تكون ازمه حاليا حتى التصدير ديال السيارات وداكشي ديال تصنيع ما غادي غادي تكون ازمه غتشمل جميع القطاعات، كيبقاو المهاجرين المغاربه اللي كانوا في الخارج إذا بقي غادي يصيفطوا لنا شي شويه ديال العمله الصعبه، اما راه الحكومه هما الحكومه حاليا كيتسناو غير تساقطات المطريه دائما، وكيبنوا التوقعات ديالهم بناء على موسم فلاحي جيد، وبناء على استقرار الاسعار ديال البترول، هذا العام ما كاين موسم فلاحي جيد، الاسعار ديال البترول النار النار، اذا فكيها يا حكومه وهذه الحكومات اللي ما كيديروش ما كيديروش توقعات لهذه الازمات، يعني حكومة فاشله، المغرب فاشل في سياساته، في سياسته العموميه، فاشل في في, في كل برامجه اللي, اللي, اللي, اللي, اللي التي يتبجحون بان برنامج كذا، برنامج كذا، المغرب الاخضر والسدود والتصنيع كل كلشي فشل, فشل فشل فشل لانه حاليا نحن في حافه على حافه اننا نوصلوا لواحد المرحله خطيره جدا. خطيرة مرحلة اجتماعية كارثة اجتماعية وكارثة اقتصادية وكارثة انسانية لقدر الله تحياتي